Житель Миколаєва Юрій за однокімнатну квартиру в період опалювального сезону сплачував в середньому тисячу гривень. Говорить, якщо будинок опалювався модульними котельнями, сплачували менше. Я її відділи, знаю, вони як би, давно використовуються, ну, в основному на новостройках а відношусь в принципі положительно. У нас комунікації дуже древні, які постійно рвуть, треба їх постійно чинити. Мобільні котельні попрацювали півтора місяці і слугували резервним джерелом теплопостачання, говорить директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов при, не дай Бог, пошкодженні основного обладнання, пройти нормальний опальний сезон та розморозити систему. При температурі зовнішнього повітря десь біля нуля, ці котельні дозволяють надавати якісну послугу населенню міста Миколаїв. Економія ми зараз не рахували, вона рахувала на агропілеті. Тому, от, от давайте, от наступний сезон буде, ми порахуємо повністю як Але я думаю, що воно точно дорожче, ніж працювати на газі. Вони швидко монтуються. Вони, у них гарний КПД, вони авто, працюють в автоматичному режимі і не потребують лю, лю, лю, людського е, ну, вмішательства. Ми зараз е, пробуємо замовити через грант е, ну, біж, біж, держав, державного бюджету ще там, біля восьми таких котелей, але потужніші, бо ці котельні блоки по 0,5 кілокалорії, а ми хочемо по, по, по, по гіакалорії. І вони будуть вже... Наступна генерація, це повинна бути мультитопливі. Тобто вони, потрібні, вони будуть працювати на всьому, на всьому, що горить, на, на, на, на, на всі заточенні під агропеллетом. За словами директора департаменту житлово-комунального господарства Дмитра Бездольного, мобільні котельні мінімізували ризики, які могли виникнути через обстріли Російської Федерації по інфраструктурі міста. Їх плюс те, що вони багатопаливні, тобто їх можна не одним видом палива, з ними працювати, працювати, і, виходячи з їхнього названня, вони модульні, їх швидко можна перемістити на той чи інший об'єкт, таким чином закриваючи якісь важливі напрями. Загалом опалювальний сезон 2022-2023 років відбувся з мінімальними аваріями, говорить директор підприємства Микола Логвінов. Нагадаємо, придбання та передача мобільних котелень здійснені в межах проєкту за фінансування уряду Данії із загальним бюджетом понад 18 мільйонів доларів. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.